Незабаром в українській мові з'являться нові слова: використання символу зі заборонено в Україні, Німеччині, Казахстані, Киргезії, Латвії, Литві, Молдові, Чехії та Естонії. Нові слова без бука із з зе. Елений зелений, емля земля, ірка зірка. Ніданок зніданок, здоров'я здоров'я, вук звук абирати забирати. Автра – завтра агатка загадка, адзад, акон закон, алежність залежність, арплата зарплата, ахід захід, аява заява. Oh, my God.